السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا رجعنا لكم من جديد اليوم عندنا لعبة محاكاة أجهزة الكمبيوتر بي سي بيلدينج طبعا راح أحاكي جهادي الشخصي قبل ما أبدأ اضغط لايك ولا تنسى تفعل الجرس لأن عندنا مفاجآت في الأيام القادمة مشاهدة ممتعة نيجي هنا للقائمة أول شيء راح نختار الصندوق نفس الشكل اي 100 طبعاً نأخذه هنا ونوديه على طاولة التصليح نبدأ نفتح الصندوق طبعاً بعد ما نفتح الصندوق من الأمام والخلف طيب نجي هنا نختار الباور مزود الطاقة طبعاً نختار ألف مثل اللي عندي ما في نفس الشركة لكن نختار شركة ثانية اي شركه اهم شيء نفس ال طبعا اول شيء راح نركب الباور عشان يسهل علينا التركيب لا. نجي هنا بعده المذربورد طبعا راح اختار طبعا اللي عندي زد 490 هنا ما فيه لكن في زد 390 طبعا هذا اقرب شكل طبعا بعد ما ركبنا بورد نجي هنا المعالج اللي عندي اي 7 الجيل العاشر بس هنا ما توقع موجود راح نختار شيء مقارب اي 9 الجيل التاسع يعني الجيل العاشر لسه ما حدثوا في اللعبه راح نركب وراح نحط الغطاء وبعد كذا بعد ما نركب المعالج لازم نحط المعجون الحراري بعد كذا نختار المبرد اللي هو من هذا راح نفتح الصندوق من فوق ونجيب المبرد نيجي بعد كذا للممري ثلاثه طبعاً اللندس 16 هنا ما في 16 راح نركب ثمانية ثمانية أربع رامات وبعد الرامات راح نجي لوحده لل... التخزين إم 2 راح نختار هذه نركبها هنا اثنين إس إس دي راح نركبهم واحد هنا وانتيرا ركبه هنا مجانا بلاش حلو ركب واحد هنا يكفي يبقى معانا اللي هو كرت الشاشة طبعا بالنسبة لكرت الشاشة أنا ما اخذت كرت شاشة إلى الآن منتظر الثلاثين ثمانين بركب اللي هو عشرين ثمانين ونركب اي نسخة مثلا هذه النسخة نيجي نفك هذا الغطا هنا طبعا بتفنن واركب كرتين شاشة طبعا اذا بتختار كرتين شاشة لازم المظر يدعم كرتين شاشة الكرت فيه خاصية اللي هو الاس ال اي نركب اول واحد نقدر نركب الثاني، وهنا في قطعة اللي هو توصل بينهم عشان يصيرون كأنهم كرت واحد. ها طبعاً هنا أقدر أفك المراوح، نخليها فيها إضاءة. آخر مروحة هنا. ركبنا كل شيء خلاص باقي اللي هو الكيابر راح نختار كيبل، الكيبل اللي تحب تركب اللي تبيه راح نركب يلا ازرق اول شيء طبعا اول ما تضغط راح يحدد لك اللي هو فين يركب اخر كيبل ونركب الفلاش حق النظام ونشغل نجي ندخل هنا ننزل البرامج اول شيء ننزل حق الاضاءة وبعد ننزل له 3 دي مارك اللي هو يختفي هذا ازرق اوكي تشوفون شكل يا سلام اوكي طبعا هنا راح نقيس اللي هو 3d مارك يطلع لك اللي هو أداء كرت الشاشة والمعالج. طبعا هنا جاب لنا 18466 نقطة. وبكذا خلصت محاكاة الكمبيوتر الشخصي اتمنى ان نال على اعجابكم لا تحرموني من اللايك